Opa, uite aici, eu sunt aici. Ce s-a întâmplat? Avem capitolul râsete, frumoase și amuzante. Să vedem ce râsete, deci că deja că voi știți deja două râsete din lumea asta. Râsetul moșului, ho, ho, ho! Și râsetul măgăului. i-ha, ha, ha! Ce anume nu mai sunteți? râsete mai ciudate așa. <sus> Sau? Râsete repetisitoare. Eu, nu știu dacă e așa un râsete frumos. E căldură. Ce să faci? Beau niște apă. Mm. Uh, nu se vede bine paharul, dar acum se vede. Ia uite. Se pare că m a făcut să râd foarte mult căldura aceasta, că nu se mai oprește. Căldură plai, căldură ploaie. Hm. Ia să vedem. Uh apă caldă. Nu știu ce să fac. S-o Nu știu. Mai încercăm. Gluma asta e frumoasă. Bă, bă. E ca apă caldă, văd! Nu-mi place. Apă caldă. Ați jos aici. Ce să fac? Uneori, când sunt fometat și nu am chef de mâncare gătit, de mănânc Um, ce sunt aici? Aaa, ah, pufuleţi, dar-i goală. Încă mioase frumos. Mioase frumos a sa, şi a arachidei. Cred că aţi spună a fost mâncat deja. Mai desfacem o pungă? Nu. No. Pentru că dacă desfac o pungă, voi fi puceluşul de doi bani. <laughs> deci nu-i frumos să mănânci cât vei tu, pufuleţi cât vei tu. Ia, să mai beau un gură de apă, că nu mai pot. Oh, e mai rece acum, s-o rețin după atâta căngerator de acolo. Hmm. Am terminat-o, că am nevoie de puțină răcoare, după atâta căldură. Un alt reset, l-am inventat eu, resetul întrerupt. Și așa l-am făcut ani de zile, dar acum mai mult de atât, trebuie să-l repet în continuare. pot să spun, că e amuzat. Ce să mai facem, mă, că e așa de multe lăsa-te acolo. Domnișoara acolo. așa și râsetul domnișoarei? Așa. Râsete domnișoare nu mai cunosc. Nu mai e așa de domnișoare acolo. Era într-un fel râsetat. Râsetul gorilei, mai țineți minte cum era? Vai ce prost. Nu e așa. Nu contează. Am mai făcut așa ceva. Trebuie să ne gândim la un alt reset mai amuzant care să ne facă no. Uh, da. Casca spațială. Ho ho, ho! ho! Și casca dată în jos. S-a auzit poc, adică... Ho! Ho! Ho! Ho! face bonavul. Ho, ho! Așa, ați prins. Biscuitii ăștia sunt cantari. Ce să fac dacă nu-i pot scant? Să nu-i zon Nu-i faci nimic cu ei. Tot e acasă. Balonul ăsta e cel mai tare. Te joci cu el... Nu știu, frate, nu cade sus! Cade doar în jos, asta e problema! Ah, cade jos! Stai-mă sus ca o pasăre! Asta fac baloanele. Mă ne mai apropiam puțin și vă spun ce se află în spate. Am uitat câte spun scaunul mai încolo. Nu, nu, Londra. Să nu ne, gândim, nu ne grăbim. În New Yorkul, cool, unde am călătorit eu după ce am călătorit în Londra. Iar aici, castelul Bran. Cel mai frumos castel pe care am putut să-l văd în... Albia mea, albia, hmm. Nu știu ce să fac cu castelul ăsta negun, nebun se numește. Acum, ce să mai facem noi cu rastele acestea? C-am povestit prea multe. Asta l-am exersat de foarte mult timp ce să nu am dat niciun nume ce s pur și simplu poți vin la minte la minte mintea joacă, oh, mintea joacă feste oh mintea joacă feste oh mintea joacă feste oh mintea joacă feste oh mintea joacă feste oh mintea joacă feste oh oh cred că te niște apă oh e nevoie de niște apă și ultimul ultimul set Trebuie să mai spunem încă un set foarte important Hâsetul bătutului pe palmă pe masă. Cu palma pe masă. A dat și pe asta, nu contează. Dispar baronul de aici. Ah, acum a înghețat complet, a fost din congelator. Ce bine că a fost azi sunetul, sunetul hâsetelor. Vă așteptăm în viitoare.